Tervehdys taas Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Minä olen Haapalaisen Anna ja kerron tänään European School Sport Daystä, eli EES joka on osa European Week of Sportia, eli eurooppalaista urheiluviikkoa. Kokoan tästäkin perjantai-vinkkauksessa esittelemäni materiaalit Liito ryn jäsensivujen materiaalipankkiin perjantai-vinkkaussivujen alle. Euroopan urheiluviikko on vietetty vuodesta 2015. Sen tavoitteena on kannustaa kaikkia kansalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisätä tietoutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista. European School Sport Day pyrkii liikuttamaan lapsia ja nuoria eri puolella Eurooppaa. Koulut voivat järjestää oman näköisen tapahtumansa käytettävissä olevilla tiloilla ja välineillä, joko liikunnanopetuksen parissa tai välitunneilla. Seuraavaksi kerron muutamasta omalla kotipaikkakunnallani Mikkelissä toteutetusta Be Active nimellä kulkevasta viikosta ja lopuksi vinkkaan, mistä löydät tietoa Lapinlahdella sijaitsevan Varpaisjärven koulun koronarajoituksen toteutetusta mallista. Vuonna 2015 Mikkeli oli mukana Euroopan urheiluviikolla kouluviesti karnevaalien merkeissä, vuonna 2016 vuorossa oli tanssi ja danse patle. Vuonna 2017 pelattiin kaupunkisataa Mikkeli City Patlen merkeissä, 2018 teemana oli pyöräily ja vuonna 2019 Mikkelin kouluissa retkeiltiin. Ensin lyhyesti vuoden 2016 danspatlesta. Suunnittelija kuvasin yhdessä silloisen kouluni ristiina ja lukion oppilaiden kanssa kesällä koreografian danspatleja varten. Video lähetettiin kouluille heti elokuussa. Otimme siis Mikkelissä varaslähdön urheiluviikkoon ja aloitimme tanssimisen kouluissa jo elokuussa. Danspatle-kisassa oli kaksi sarjaa. Sarja 1: Oman tanssikoreografian suunnittelu ja esitys, jonka tavoitteena oli päästä luovuusvalloilleen, sekä sarja 2: Valmiin tanssikoreografiaan opettelu, muokkaus ja esitys, jonka tavoitteena oli tarjota valmis matalan kynnyksen helppo tanssi, johon pääsee helposti mukaan ikä- ja sukupuolen katsomatta. Kumpaankin sarjaan kuvattiin kilpailuvideo. Tanssiprojekti oli työtä vaativa, mutta huikea hauska toteuttaa ja mahtavinta oli tietysti se, kun itse Robin noterasi tanssiprojektin. Tanssin opetusvideon edelleen löydettävistä YouTubesta. Vuonna 2018 Mikkelissä pyöräiltiin. Google-sivustoille koottiin pyöräilyviikkoa koskevaa tietoa ja tein Seppo IO-pelialustalle beactive Active pyöräilyviikon pelin. Vilkaistaan hieman miltä tuo peli näyttää. Seppo.io on pelialusta, johon opettaja voi suunnitella mobiililaitteella pelattavia pelejä. Jos sinulla on kuntakohtaiset Seppo.io-tunnukset ja sisältökirjasto on käytössäsi, löydät pelin b Active pyöräilyviikon peli nimellä. Pelin kirjautumisen jälkeen näkyviin tulee pelin tarina ja säännöt, mikäli pelin laatia on ne laittanut näkyviin. Pyöräilypelin tavoitteena oli tutustua polkupyöräilyyn liikkumis- ja urheilumuotona, kerrata polkupyöräilijä koskevia liikennesääntöjä, tutkia Mikkelin tarjoamia mahdollisuuksia pyöräilykaupunkina ja ennen kaikkea kannustaa liikkumaan yhdessä koulussa tai vapaa-ajalla. Pelin kutsuttiin kaikki kaupunkilaiset ja sitä voi pelata yksin, kavereiden, oman perheen tai vaikka mummin tai kummin kanssa. Samalla paikallistietämys Mikkelistä lisääntyi. Tällainen pelillinen toteutus on myös korona-olosuhteisiin soveltuva, koska se ei ole aikaansidottu ja pelaajat on helppo hajauttaa isommalle alueelle, jolloin turvavälikin säilyvät. Vuonna 2019 urheiluviikon teemana Mikkelin kouluissa oli retkeily. Kaupungin liikkuvakoulu-sivustolle koottiin valmiita retkeilyyn liittyviä linkkejä opettajien avuksi. pi active viikolla järjestettiin myös retkeilyteemainen koko perheen tapahtuma. Hankkeen rahoituksella saatiin hankittua kouluille lainattavia retkeilysettejä, joissa oli retkikeitin, retkikirves ja tulukset. Omassa koulussani Rantakylän yhtenäiskoulussa ideoimme kollegani Mikko Kähkösen kanssa yläkoululaisille retkeily- ja luontoliikuntateemaisen Be Active retkeilyviikon liikuntapäivätapahtuman. Ideoinnissa ja toteutuksessa käytettiin mainiota Pop-up-koulun alustaa. Pop-up-koulu on ilmainen verkkotyökalu, joka helpottaa pajapäivän järjestämistä. Tällä kertaa ideoimme pajat itse, mutta parhaimmillaan kyse on oppijoiden osaamista ja osallisuutta hyödyntävästä pedagogisesta menetelmästä. Ensin kerätään pajaideot, julkaistaan ne, otetaan ilmoittautumiset vastaan alustalla, tulostetaan osallistujalistat ja toteutetaan pajapäivä. Taustalla näkyy nyt pätkiä koulun Instagram-storista tapahtumapäivältä. Käytimme Instagramia epävirallisen viestinnän kanavana ja keräsimme päivän aikana kuvia ja videopätkiä storin. Halutessasi löydät nämä Rantakylä yhtenäiskoulun Instagramin kohokohdista. Palaute sekä oppilailta että opettajilta tästä retkeilyteemaisesta liikuntapäivästä oli varsin positiivista. Noottia oppilailta tuli lähinnä siitä, että tapahtuman kesto oli vain pari tuntia. Liiton jäsensivujen perjantai-vinkkaussivulla kerron, kuinka löydät Retkeilyviikon pop up tapahtuman ja aikaisemmin esittelemäni Pyöräilyviikon nettisivut. Sieltä pop-up-koulun sivuilta pääset esimerkiksi tarkemmin tutustumaan pajojen sisältöön. Olen myös kertonut perjantai-vinkkaussivuilla Dance vähän tarkemmin. Pysytään vahvasti Savossa ja vilkaista, miten European School Sport Day on järjestetty Varpaisjärvellä. Vuonna 2019 Varpaisjärven koulun oppilaat, opettajat ja oppilaiden perheet, karvaisia perheenjäseniä unohtamatta lähtivät kiertämään yhdessä huuhka- ja kierroksen, joka on 8 kilometrin mittainen vaellusreitti. Samalla toteutui kodin ja koulun päivärennossa ja liikunnallisessa hengessä. Vuoden 2019 hyvien kokemusten innostamana Varpaisjärven koululla toteutettiin ESSD-päivä koronarajoitukset huomioiden. Syksyn liikuntapäivän toiminnot rytmitettiin välitunnille sekä lukujärjestyksen mukaisille liikuntatunneille. Oppilat pääsivät välituntisiin muun muassa pelaamaan erilaisia pallopelejä. Alakoululaiset pääsivät luokka kerrallaan ajelemaan skuuteilla ja potkupyörillä koulun pihassa rajatulla alueella. Pihan välineiden, kuten kiipeilytelineen ja palloiluareenan käyttöä vuoroteltiin ryhmä kerrallaan. Ilahduttavinta oli se, että viikon jälkeen aktiivisuus välituntisiin säilyy aina lumentuloon asti. Tämän liitolehdessä olleen artikkelin löydät myös perjantai-vinkkauksen sivuilta. Ilmoita koulusi mukaan Euroopan liikuntapäivään ja järjestä oman koulusi liikuntapäivä samanaikaisesti muiden eurooppalaisten koulujen kanssa. Tänä vuonna päivän virallinen ajankohta on 24.9.2021, mutta oman koulun tapahtuman voi järjestää myös eri päivänä saman viikon aikana. Liito ry haastaa mukaan suomalaiskoulut ja erityisesti liikunnan opettajat raportoimaan, miten lapset liikkuvat mahdollisesta koronatilanteesta huolimatta koulupäivän aikana. Kannustimena arvomme osallistuneiden kesken 200 euron lahjakortteja Piresman nettikauppaan. Lahjakortin koulu voi käyttää liikuntavälineiden hankintaan. Tarkempia tietoja löydät Liiton sivulta. Olethan laittanut Liito ryn somekanavat seurantaan. Löydät meidät. Instagramista, YouTubeista ja Facebookista. Kanavan tilaus oikealla ja perjantai-vinkkauksen soittolista vasemmalla. Ensi viikolla taas uusi perjantai-vinkkaus siihen asti. Moi moi!